Марина показує фото свого рідного села, її благодатне зруйноване російськими окупантами. Спостерігали, як танки йшли вокруг села, ми це бачили. Але е, дуже важко було, коли 17 березня відключили світло. 27 березня заблагодавне розпочалися бої. Людям доводилося ховатися у підвалах. На початку квітня, рятуючись від обстрілів і окупації, Марина та ще 16 односельчан вирішили з білими прапорами спробувати дістатися Первомайського, де тривала евакуація від Червоного Христа. Ішли пішки, каже Марина, бо боялися, що їхні автівки помітять і обстріляють росіяни. Волонтерів тоді не пропускали військові, це ризиковано. «Взяли документи, якісь речі і йшли, тому що це було 12 кілометрів, треба було пройти. Ми всі ж виходили на 2-3 дня, ми ж думали, все закінчиться і вернемося назад до рідного села, але отрималось не так, як, як хотілося». Вже в квітневому жителів благодатного зустріли українські військові, каже Марина. Потім організовано все від Червоного Христа, будинку культури Первомайському, надавали ліки, воду, печиво, і ми в пошкоджених цих автобусах виїхали. Виїхали, але молилися всю дорогу, аби нічого з нами не трапилося». Інші жителі Благодатного виїжджали на своїх автівках. «Чоловік, можна сказати, нас запхав в машину і кричав на старшого сина – вивозь. Старший син, правда як то кажуть, теж нервова система не, не могла зрушити навіть з місця. Дев'ять чоловік нас було в Жигулю, так і виїжджали, нічого з собою не бравши, тільки рюкзачок з документами. Тим, хто залишався в Благодатному, на початку квітня місцевий житель Олексій намагався доставити продукти. Ми договорилися з другом, пішли до наших солдатів. Вони нам дозволили вдвох виїхати машиною на місто Миколаїв для того, щоб закупитися. Дали нам свій пароль, тобто по якому ми мали на другий день повернутися в село. Приїхали на блокпост, нас вже в село не запустили. Тобто там знову почалися обстр... великі обстріли. Надалі село перебувало в сірій зоні. Кілька разів в нього заходили росіяни. Повністю було звільнено від окупантів 9 листопада. На благодатному загинуло 6 Шесть... Шесть... два, два померло і чотири людини загинуло. Селоні розміновують, ми вже скільки заяв писали. І от старостату писали, і люди самі писали заяви. Станом на 4 грудня 2022 року в Благодатному, в якому до повномасштабної війни проживало до 500 людей, нікого не залишилося. Мобільного зв'язку, електрогазу та водопостачання немає. Жителі Благодатного сподіваються, що село буде відбудовано, і вони зможуть повернутися додому. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаївщина.